Tudorel Toader de semnalul, după refuzul CCR, trebuie să rămână arbitrul echilibrului dintre puterile statului. Curtea Constituțională a României nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului, pentru ce ea trebuie să rămână arbitrul echilibrului dintre puterile statului, a declarat, marci, Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Întrebat de presc cum comentează decizia ce cere de a nu mai participa la procesul de evaluare al Comisiei Europene în cadrul MCV. Cel mai corect este să comentați comunicatul curcii. Punct dacă mă întrebați pe mine, ca ministru al justiciei. Vedeți când a fost introdus curtea în mecanismul de cooperare sub liniere -i verificare. Curtea e o autoritate distinctă, care nu face parte din niciuna dintre cele trei puteri ale statului, pentru ce ea trebuie să rămân arbitrul, cum se spune, echilibrului dintre puterile statului. Atunci, nu trebuie întrebat ea, CCR, Nere, despre o autoritate, despre Parlament, despre Guvern, ea decide rob modul de funcționare a echilibrului dintre cele trei puteri, a explicat Toader, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres. Potrivit ministrului, numărul recomandrilor în cadrul mecanismului de cooperare sub i verificare a crescut în timp, în loc să scad. Urmici evoluția MCV-ului. cu numărul de recomandări în timp. În loc să scad, numărul de recomandri a crescut până la 12 subliniere, i atunci vedeți cauza acestor suplimenturi de recomandări, în loc să fie de reducerea acestora, a spus Tudorel Toader. Întrebat care este cauza pentru această sub din ieretere, ministrul a răspuns, întreba și pe cei sub mandatul cărora au crescut.